Зібрали чебрець і підписано, хто зібрав, хто це приніс, це міська станція натуралістів, Миколаївська наша, широкі балки. Це, і це всі рослини, які вони вирушують в себе на навчально-дослідних ділянках. Ірина Миколайчук працює в Миколаївському аграрному університеті. З 2014 року разом зі студентами допомагають військовослужбовцям. Ми знаємо, що для військових дуже важливо зберегти руки під час будівництва фортифікаційних споруд. І тому студенти зібрали 100 пар перчаток робочих звичайних і, крім того, зібрали ціле відро часника. Причому дівчинка одна ж з Полтавської області, наша студентка, везла для хлопців. Ну і, крім того, від себе вже лимони, імбир, ну і медикаменти допомагає військовим. Антоніна Галкіна. Жінка для хлопців робить вітаміну суміш від застуди. Все почалося, з того, що одному... «Все почалося з того, що один боєць почав кашляти і подзвонив мені. Я говорю, що робити? Ви що, всі застуджені? І ось мед, імбир та лимон – це бронебійна суміш, яка протизастудна. Основна робота – це електром'ясорубка. Хвостики від лимонів відрізали, дрібно порізали імбир, щоб не забивав м'ясорубку, далі крутиш і потім все змішуєш. Минулого разу ми з моєю родиною так 38 літрів зробили». Пункт прийому допомоги військовим – кав'ярня сама такава. Власниця Маргарита Кулик до відкриття закладу займалася волонтерською діяльністю. Говорить, для неї в радість збирати таку допомогу. «Моя роль дуже маленька, я просто приймаю передачі, які приносять люди для військовослужбовців. Знаю, що це потрібно для хлопців, можливо, навіть не скільки допомога, а скільки увага від пересічених громадян, що про них думають, бають, переживають. Жінки-волонтерка отримують зворотній зв'язок від військовослужбовців. «Нам присилають фото вже хлопців, які там отримали ці подарунки. Особливо до сих пір ціняться дитячі малюнки, дитячі якісь поробки, вони як обереги їх використовують. І, звичайно, проти, застудні всі засоби, вони теж йдуть на Ураї, варення, тобто це допомога, така підтримка, підтримка і моральна». Далі волонтерки розсортують всю допомогу за видами і надішлють її поштою до Миколаївської бригади, якої саме не говорять для безпеки військових. Збір триватиме до 14 листопада. Таку допомогу волонтери збирають раз на місяць. Ніна Булах, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.